السلام عليكم اليوم حنتكلم عن ميزة موجودة في نظام الايو طبعا يفضل انك تحدد لأخر تحديد بحيث انك بحيث ان هذه الميزة تكون موجودة عندك فرضا اوريكم كيف تشتغل هذه الميزة اضغط على اسم المستخدم هنا حيظهر لي خيار يعني اني يعني استخدم اسم اسم المستخدم إتش 2 n نختاره يعمل face id يعني عملت تحقق من الوجه عن طريق ودخلت يعني تلقائيا الاسم المستخدم والباسورد طبعا هذه الميزه هي تفعلها من الاعدادات حوريكم كيف تفعلها من الاعدادات تذهب الى الاعدادات ثم في الاعدادات تنزل تحت عند كلمات الحسابات وكلمات السر اللي هي باسوردز اند تضغط عليها ثم طبعا اول مره راح تفعلها لي. افتدع إلى الأوتو فيل باسورد يعني كلمة السر للتعبئة التلقائية تكون انت مفعل الخيار هذا اللي هو الأوتو فيل باسورد تكون مفعله وتكون مفعل الكيتشن اللي يعني هي هذه ميزة من أبل اللي هي تخزن يعني لو انت على الأيفون فتح سفاري وتعمل مثلا حساب جديد يكون على موقع أمازون أو على موقع أبل أو على أي موقع أخر سيقوم بتخزينه وستجده هنا لو رجعنا للاكونتس اعلى من هذا الخيار في في كلمه السر اللي هي التطبيقات والويب سايتس ويب سايت اند باسوردز اللي هي كلمه السر للتطبيقات والمواقع طبعا حتحقق من الفي ساي دي او بتحقق من الوجه او لو انت مفعل بصمه لن يدخلك كان إلا انما تكون عن طريق كان يعني ضروري ياكد بما بما بالباسكوت يا اما بي آه رقم السرية مابي آه البصمة او الوجه مثل اي دي او اي دي حيدخلك هنا احتجت الحسابات كلها اللي خزنتها هنا موجودة طبعا هذه الحسابات مخزنة حاليا عندك في الايفون لكن تستطيع انك هذه الحسابات الموجودة هنا لو تستطيع انك تعملها مزامنة مع اجهزة الماك ومع الايباد وفي حالة انك انشات اي حساب على الايباد او على اجهزة الماك او على الايفون حتتخزن حيصير تزامن حتكون موجودة عندك على كل الاجهزة بحيث انك تدخل لما تبي تدخل على موقع معين وعند تدخل على طول وتختار كلمة سر او تختار بيانات الدخول على طول زي ما عملنا هنا مجرد ما دخلنا على موقع ابل جينا عند الاسم المستخدم في طريقة أخرى مثلا تبي تغير اسم المستخدم مستخدم آخر مثلا تضغط في أعلى الكيبورد على باسورد كلمة السر حي يقول لك مثلا في ادر باسورد تضغط على ادر باسوردز حيتأكد طبعا الفيس اي دي الوجه أو البصمة عن طريق البصمة أو عن طريق الباس كود حيطلبها منك ثم يظهر لك اسماء المستخدمين طبعا في حالتنا هنا عندنا يعني مستخدم واحد بالنسبة لوقع ابل نختار تضغطها واحدة تختارها يدخلها مثلا لو نقول نعم فرضا لو بنستخدم Passwords Other passwords كلمه سر اخرى مثلا نفترض انك مثلا هذه كلمه سر اخرى نضغط عليها ضغطه واحده يقوم بإدخالها يعني تست والباسورد نتاع نرجع مره ثانيه مثلا لجدهنا في مخ... يعني هو هيقترح لك كلمه الرفاء على لوحه الفتحه يقول لك ان هذا الموقع في هذا المستخدم بما ان في مستخدم واحد فورس ويب سايت اتش لو 1 عليها ترقين حيدخل وحد تستطيع الدخول بهذه الطريقه كيف تستطيع طبعا كيف تزامن الباسوردات بين جميع اجهزتك انك تضبط لي السحابه طبعا من تبديل تبديل اعدادات كلاود اللي هي تضغط على اسم المستخدم في الاعلى ثم تدخل على الإيكلاود كلاود في الاسفل تجد في الاسفل هنا كيتشن كيتشن اضغط عليها علامة المفتاح حتفعل إيكلاود كلاود كيتشن اللي هو تفعل السحابة بالنسبة لكلمة السر وبذلك يتم التزامن بين جميع اجهزتك وتستطيع الدخول على حساباتك من اي جهاز سواء ماك او ايباد طبعا لازم تفعل السحابه في الايباد لازم تفعل السحابه في الايباد وفي الماك بنفس الطريقه اللي فعلناها في الايفون حتى يتم التزامن بين اجهزتك ومجرد ما تضغط على مكان رمز الدخول او اسم المستخدم هاي يعطيك الباسوردات المقترحه او تضغط على باسوردز ثم باسوردات اخرى او باسوردز يعطيك جميع الباسوردات اللي هي خاصه تستطيع هنا مثلاً تبحث مثلا تكتب آبل تجد جميع الباسؤولات خاصة بابل تختارها اي مستخدم تريد الدخول به وتدخل به بكل هذه السهولة طبعا هناك طرق اخرى او هناك في لو ارزعنا مثلا العديدات للباسورد و الاحسابات و الاسوداء في الأوتوفيل باسورد تدخل الترقائي للكلمة السر هنا في تطبيقات أخرى ممكن تستخدمها آخر تطبيق هنا موجود في القائمة هو تطبيق مجاني سيعمل فيديو آخر عليه وهو يعني تطبيق محترف احترافي أعلى من مما تقدمه آبل وهو أكثر يعني حماية من آبل وكذلك عنده مزامنة بين جميع الأنظمة وليس, وليس الآيفون والماك والآيباد لكن جميع الأنظمة وكذلك يدعم جميع المتصفحات سأعمل عليه فيديو إن شاء الله في المرة قادمة أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى أن تعمل سبسكرايب و لايك ودعمكم مهم جدا لي السلام عليكم